السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع شعاب في حديثه مدخل فخم شقه بالتكييفات والمطبخ مساحتها 185 متر اول حاجه بنتفرج عليها هنا الريسبشن توضيب طبعا شغل ارضيات باركيه اتش دي اف وتوضيب حديث كلها بالكامل حاجه زي ما احنا ما شايفينها بسم الله ما شاء الله نظيفه جدا أول حاجة دخلنا منها هنا الريسبشن بعد كده هنا عندنا حمام الضيوف عندنا بعد كده هنا المطبخ مطبخ راكب كامل شغل جيبسون بورد توضيب راقي جدا عندنا دي طرقه التوزيع اول غرفه عندنا هنا التكييفات كلها موجوده بالكامل سبليت هي جاهزه للفرشه على طول مش محتاجه اي حاجه دي عندنا هنا الغرفه الثانيه وعندنا هنا بلكونة ، الشقة على الشارع زي ما احنا ما شايفين مش مجروحة خالص والشقة نورة هنشوف الأوضة التالتة والحمام عندنا هنا الحمام الكبير اللي بيخدم الغرف فيه كابينه شاور وعندنا هنا الغرفه الثالثه برضك التكييفات بيبان شغل توضيب عالي جدا بصراحه بسم الله ما شاء الله معمول فيها اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس انتظروا مننا في فيديوهات كتيره جدا وفي شغل عقارات هيتعرض اتمنى تكون شقه النهارده عجبتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته